Tusind tak. Det er flere gange, vi ja. Det er flere gange, vi Du i år. Øh, vi har det tid. Tak så Danne for at uh, på en hvor vi lavede alt, som vi alle sammen gør. Det er sådan er du så lige at klar de der tog Jeg kunne tør, mig, at de nåede ja, altså, altså. Det er ikke det sidste her. Det er, det er simpelthen, uh, i år har man ikke at have firma-tøj på, men uh, det, er flotte, det er flotte tøj. -tøj. Uh, se her, i der står uh, vores, uh, vores nye uddannede uh, uh, svendt den 10. maj. Og fændigste Svendt og den 10. maj, det er en så og så skal man have med det her så vi synes at vi nu, at vi skulle prøve det det ja, Det er smidt, kan det er det fantastisk. Det er der for at, jeg og for, at der er sådan det er Det er Det er Det er Det her. Der fest, fest. og festen nu med, der er verdens bedste